У мене в планах для початку перемога. По нам працювала тяжка артилерія, 120-і міномети прилітали. Я рахувала хлопців, хто виходить, дивилася, щоб всі вийшли. Ви бачили б її в бою. Ви все самі зрозуміли, як але це мій бойовий товариш, якому я довіряю так, як нікому ну, більше. В мене волоси димам я, я повірити могла, що таке діється в нашій країні. Євгене, Людмила, ви подружжя. Коли так. познайомилися і коли одружилися? Познайомилися у перший день війни, коли почалося все. Ми поїхали на розподільний пункт, і там ми познайомилися. Ну, а одружилися вже ближче до літа. Так, так і, так і сталося. Тобто познайомився безпосередньо 24 лютого? Так. Так. Служили окремо, а потім її наш командир роти забрав до, нашого, до нашої роти. І я побачив, що до мене приїхала моя Людмила. Я, я вирішив з нею близько познайомитись. І так сталося, що ми одружилися. Так, святкування. Друзі, родичі великих не було. Так. Не час я вважаю. Як освічувалися на бойових позиціях? Чи можливо так. ви ж подзвонили? Як це було згадати? Так, на, на, на війні під обстрілами. Позиції, так. Під обстрілами освідчився, запропонував вийти за мене заміж. Вона одразу, одразу погодилася. Да. Вже були в Донецькій області. У, у, у Времівці. Вре, Времівка, на велика, велика новосілка. Так, там це там от ми були. Ну, вирішили, як коли, якщо не зараз. Так, ми тільки вийшли з нульових позицій, нам, нам дали декілька днів відпуску, відпуску. так ми поїхали ну, в місто і розписалися. Розписалися. Людмила, для вас це було очікувано. Ви очікували, що Євген вам освічиться? Так, тому що він натякав вже на це. Тобто так, я чекала цього, скажімо так. У перший день знайомства натякав. Ви бачили її в бою. Ви все самі зрозуміли, як. Ви воюєте пліч-о-пліч? Так, В одному підрозділі. Одному взводі, одному відділенні, Я навіть був її колись її командиром відділення. Так, з самого початку разом, ну, грубо кажучи, в одному окопі. Він кулеметник, а я другий номер кулеметника, стрілець. Але до, до цього ми були обидва кулеметчиками. Вона теж була з кулеметами РПК. У мене теж був РПК, але у бою, коли ми були, у мене був ПКМ, а у неї РПК. Так, і ми разом ну, робили по тяжкій техніці, по БТР, ми, ну, працювали разом. Що це значить воювати, коли ви, Людмила, знаєте, що ваш чоловік поруч, а ви, не знаєте, що дружина ваша поруч? Чи якось, можливо, більше хвилюєтесь? Чи навпаки, знаєте, так, спокійно, бо ви знаєте, що ви разом? Ну, це ситуація така неоднозначна, адже ну, він хвилюється за мене, я хвилююсь за нього, а з іншого боку, ну, в мене є надійний тил, так само, як і у нього, ми можемо одне на одного розраховувати. Тобто це, ну, є плюси, є мінуси. Ну, для так. мене більше це плюс. Для мене теж це більше плюс. Але у, у бойових діях я думаю Він більше, більше за, за неї. <гум> я... ну, Розгублюються. Так, інколи. тому командири такі відносини, ну, скажімо так, не, не схвалюють дуже. Тому що... Ну, не схвалюю, так взагалі не прийнято, ну але є такі випадки, коли в армії ось так служать сімейні пари там або просто пари. Якось так. Ми розуміємо, що ми у, ну, на війні. Ми розуміємо, що, де ми знаходимося. Ми, ми, ми розуміємо, що ми повинні робити. Ми знаємо свої mm -hmm. обов'язки. Ми виконуємо в першу чергу свої обов'язки, а потім ми думаємо вже ну, друг за друга. Але ну, обов'язки є на першому місці, так як, як ми військові, і ми розуміємо, що військове діло це ну, це дисципліна. Ну і тому тільки військове діло, а потім уже сімейні справи і тому подібне. Так. А є у вашої сімейної парі, можливо, знаєте, якісь такі вже свої особливості, коли ви готуєте, знаєте, що буде відповідальний бій, і можливо знаєте, якісь чи разом співаєте, чи разом там за руки тримаєтесь, як налаштовуєтесь? Ні. От можливо, особливість вашої пари? Ми разом збираємо речі, які потім я несу, Чистому зброю, чистимо зброю, це як у всі. Так нічого такого зверху занадто немає. Головне разом збираємо речі. — Які ви несете? Yeah. — <laughs> Так. Ну — Він не дозволяє. Тобто я навіть на війні залишаюся жінкою, по-перше, для нього. Він несе мої речі. Бувало навіть таке, ну, не в зоні бойових дій, він мене кулемета відбере, каже, він важкий, да? а я вонесу. Я говорю, ну це особиста зброя, ні. Ну, ось. Ну, ось, ось так. Mm — -hmm. Тобто спочатку дружина все-таки жінка, mm -hmm. а потім mm -hmm. вже посестра. — Він хвилюється все, все за так. мене, так. Але це мій бойовий товариш, якому я довіряю, так, як нікому ну, більше. Ну, це, це єдина людина, кому я там довіряю на всі 100%. Я собі так не довіряю, як їй довіряю в бойовій ну, справі. Вона ну, дуже, дуже мене збирає якось. Ну, Говорить мені, як, як потрібно робити, я, ну, слухаюсь, і я слухаюся. Робля якісь ну, наставлення? Як він, так. Та так. Згадайте, будь ласка, де вас застала повномасштабна війна до 24 лютого і 24 лютого? Чим ви займалися, де ви були? Я була на роботі, а вже 25-го зранку я прийшла додому і почала збирати речі і їхати у військкомат. команд. не був не знаю, адже ми ще були незнайомі. Я 24-го числа з другом відмічали його день народження, а 25-го числа вранці я зібрався і поїхав до воєнкомату. Звідти мене вже направили до батальйону, до центру комплектування, де ми познайомилися з моєю дружиною. Дудмила, а ви зазначаєте, що до 24 лютого були на роботі. А ким ви працювали? Мали військовий досвід чи ні? У мене багато професій Я швея, я продавець, я бармен. Ну, до війни я працювала продавцем в магазині. Ось. І ось так війна мене застала на роботі. Тобто до початку повномасштабної війни військового досвіду не мали взагалі? Абсолютно ніякого. Чому ви рішили йти воювати? Я не знаю, я не змогла всидіти вдома. Я сутки на роботі, передивляючись новини, в мене волоси дибом вставали. Я, я повірити могла, що таке діється в нашій країні. Ну, прийшла додому і почала збиратись. У мене вдома залишився син, йому 7 років. Ну, Чекаю маму додому. Івана, а у вас був військовий досвід, так? Так, я у 2015 році пішов служити до лав Збройних сил України і служив у танкових військах у 17-й танковій бригаді. Спочатку у Десні був у 300-му танковому полку, 179-й навчальний центр, а потім ну, потрапив до 17-ї танкової бригади, там так, теж ну, застав війну. Але не хочу за це. Ну так, так. Да. Воював на танці, танки Т-64 БВМ, був старшим механіком батальйону. Потім, коли в 2017 році звільнився з Лав Збройних сил України до цього часу, до повномасштабної війни, я працював ремонтером автомобілів із Зварювальником а, теж автомобілів. А за, за, за війну ну, я намагався забути, не хотів ну, згадувати цю війну. Більше собі казав, що більше не піду ну, воювати. Ну, я дуже боявся цього. І коли вже почалась повномасштабна війна, я зрозумів, що я повинен йти до ЛАВ Збройних сил України. І я прийшов, мене відправили кулеметчиком, записали до тероборони, і я пішов у тероборону воювати. Спочатку по Запорізькій області порозставляли, я був водієм автобуса, я відвозив їх на позиції, на ці... вони стояли в моєму селі на позиціях. Потім нас відправили з Запорізької області до Донецької області. Ну, і в Донецькій області одразу ми ну, бачили війну. Ми чули вдалі, як ну, вибухають різні ну, снаряди, але ну, ми не бачили цього. Потім ми потрапили до Старомайорського, прибули туди, вже смеркалося. І вночі ми заступили на варто з моєю дружиною. І з часу ночі почав, почав, почався арт обстріл по нашій, нашому зданню, в якому ми стояли. До 9 ранку по, по цьому зданню ну, прицільно працювала тяжка артилерія. А вже десь о 12-й початку першого пішли, пішли стріл, стрілкова, стрільба стрілкова. Ми працювали у різних кімнатах на другому, на першому поверсі. Там я втратив контакт з жінкою. Я не бачив її, я дуже. дуже... Нервував, переживав за нею. Потім в це здання ну, прилетів снаряд танковий. Коли прилетів танковий снаряд, я вийшов з кімнати, в кімнаті ну, не бачив нічого. Там був пил, тільки пил. І нічого ну, видно не було. І коли я останній виходив з другого поверху, моя жінка стояла на сходах і чекала, ну коли ж, коли ж я появлюсь. Я рахувала хлопців, О, хто виходить, дивилася, щоб всі вийшли. Ну я останній, коли виходив. Вона я навіть бачив оцей, як воно. Ось, ось він, ось його вийшов. Вона стояла, ну коли снаряд прилетів танковий, вона стояла ну, метра два від о, прильоту снаряда. Командир роти стояв перед нею, його ранило тоді. Він з собою ну, закрив мою дружину. Так. Потім ми виходили, відходили звідти через два села розділилися розділились на дві групи. Одна одну групу вів командир взводу, мій ротний. А другу групу вів я. Ну, і коли ми йшли вже ну, через останнє село, ми бачили, от ми йдемо, а за нами йде стадо скорів. Ми йдемо, а по боках ну, на дорозі е, висять розтяжки. Розтяжки, міни-монки, е, протитанкові міни, а за нами йде стадо корів. Ми їх гонимо ну, від себе, ну, щоб хоча ну, б хоч одна корова наступила б на цю розтяжку, вони в такій дистанції стояли друг від одної, що ну, була б цепна реакція, і вони, вони б всі ну, зірвалися, і ну, нас би всіх покосило б. Там стояли F1 гранати, які ну, радіоз великий, і нас би всіх покосило б. Але ну, кори, корови е, такі розумні ну, тварини, що вони йшли і переступали на ну, ці розтяжки. Ну, і ми всю дорогу пройшли, це кілометр-два, ми йшли по цій трасі. Так, За ми нами... вже вийшли на наші позиції. Так, да, ми вийшли вже вийшли на наші позиції. Ми йдемо, е, ми ж чекали ну село назад, ми чекали, ну, що нас туди звідти евакуюють. Але ну, нас евакуювали ну, через два села ну, від Старомайорського. Ну, потім ми поїхали з жінкою до госпіталю, жінка дуже контузила. У мене була рана на руці, бачив свої сухожилля. Ми поїхали на госпіталь, а наші хлопці, цієї ж ночі піш... пішли знову до Старомойорського. А потім, коли ми повернулися, ну, нас відправили вже до Великої Новосілки, звідти звід... нас відправляли до Времівки. Да, — Так, вже там ну, ми... і були, безпосередньо там були контакти. Да, — у мене, у мене є так, такий спогад з Времівки. Коли ми сиділи в окопі, по нам працювала тяжка артилерія, 120-ті мінамьоти прилетали. І я от, от сидів, так от обняв свою жінку і кажу: ну ти не переживай, тебе не ну, тебе не тронеться ця війна. І прилетає за позаду нас, прилетає знаряд, і в десь у отак, такому ну, відстані від мене про ну прилетіла дуже велика, велика осколок. Я такий повернувся, ну, бачив, що осколок прилетів, повертаюся до жінки і кажу, я ж тобі казав, я ж тобі казав, нічого не буде. <гум> Людмило, Євгене, які плани вже на... після нашої перемоги? У мене в планах для початку перемога. Тобто, я не хочу так планувати дуже наперед. Хочеться перемогти. Хочеться, щоб настала тиша, щоб наші діти, громадяни були в спокої та почали знову жити мирним життям, відбудовувати нашу країну. Ну, а далі... А далі буде видно. Так, так. життя покаже. Головне, щоб війна закінчилася, а все, все потім буде потім. Будемо відбудовувати країну, будемо ну, старатися, щоб цього більше не, не допустити. Так, все.